Kæru vinnir UNICEF og Íslandi, við höfum margt til að vera þakklátt fyrir nú þegar árum mikilla áskorana kveður okkur. Árið 2001 hefur við verið viðbyrðaríft en nú teimt þrautsegi, þólinnmæði og útsjónasemi til að ná settum markmiðum. En saman höfum við áorkað svo miklu í mótstreiminu. Já, heimsfaraldurinn hefur varpað stórum skugga og dæglegt líf miljónabarna um allan heim. Afleiðingar þar á velferð, öryggi og menntun barna er eitthvað sem UNICEF hefur lýst sem einnig mestu áskorun í sinni 75 ára sögu. UNICEF, barnahjálpsamenuðþjóðanna, var á árinu treyst fyrir einu stærsta verkefni í sögusamtakana. Að dreifa bóluefnum við COVID-19 til efnaminni ríkja heimsins. Stuðningur almennings, stjórnvalda og fyrirtækja hér á landi var ótrúlegur og óhætt að segja að eftir honum hafi verið tekið að að vera barn í heiminum í dag hefur breyst og við höfum öll þurtt að breytast með. Verkefnin eru samt enn þau sömu. Við höfum bara þurtt að finna aðrar og nýjar leiðir til að leysa þau í þágu allra barna. Án ykkar stuðnings og samstarfs hefði það aldrei verið hægt. svo kær vinir fyrir hönd UNICEF í Íslandi þökkum við ykkur öllum sem lagt hafið ykkar að mörkum í þágu réttenda barna. Með ómetanlegum stuðningi ykkar hafið þið tryggt börnum um allan heim vernd, nauðsynjar, lífsbjörg og tækifæri til betra lífs. Við vonum að því hafið átt barnaleg jól, full af gleði og ljósi. Og óskum ykkur öllum barnalegs komandi árs.